Това да ми помогнеш! Тук съм, бе? Тук си неделя, само Пак ли, господин Амбиция? Винаги, господица и економика. Та, пак, като завършиш и видиш. <пълълзвърър> Кажи честно. Е, какво Тук съм? Та -ра -та. Та -ра -та. Да ти донесе ли? Търа-та! Търа-та! Брат! Добро утро! Охо! Живите мъртви, къде си? Ей, мена! Айде, шкапче, дигай да помогна на сестера! Айде, шкап, дигай! Брат, Давай. не се при, Кажи, какво си тази с кръка? А не се придигай. дигай. Аре, бе. Сигурен ли си? Ще те врасна. И? И? Дани! Сис! Като от някаква сапунка сте, бе. Просто трябва ми почина кръка и това е. Колко? Колко, какво? Колко трябва да ти почина? Месец. Месец? Абе, майка ви има много телевизия, ви е пускала като малки, а? Значи край със състезанието. Не край със състезанието, просто трябва да се възстановя по-бързо. Какво ти има? Нищо сериозно. Разкъсан мускул. Разкъсан мускул? мускул. Есте като от дръдости, красота, двамата. Още слава. Йо, приятели! Идвам да помагам с чистинето. Оли? Е, сега бръдости, това е всичко. Ти въобще знаеш как се прави твама? Що, мава, твам. това Много обидно това, твама. Да опитаме. Може пък да имаш дърба. Може. Аве, къде е 6-та 15-та? Вчера Кошер ги разнасяше с веригата. Кошер. Аве. Е, така, брат, не обичам да ми отговаряте. Не. <плълж> За нова време се прави. Професионалист. Покини, гери. Плаки. Пок... Пак ме улигави. Посни. А. Пухи, моля те! Пухи, те! Пухи? Пухи! Пухи! <какв> Пасни! Ох, че Пух, Чо? <какв> е, Ние тая неделя сме като сбирка на класа. Как се обърка да дойш, бе, клошер! Тво е това, бе? ме виждаш. И за кво ти? Ми, що? Брат, тя в залата не ти трябва бакална да ни навън. Бях с мацка в къщи за това. Чак, чакай. Каква мацка бе? Ми запознахме се в Тиндър и я поканих в къщи. О, стана интересно. Много интересно. Добре, 15-та. Миска да впечатля. Седнал някакви такива неща в къщи. Сещи. <същи> е, брат, ти с какво е вдигаш бе? Е а, <същи> <същи> ми? Слава работа. Аха, много смешно. Мисля, ще разбереш с какво вдигам. Това не е важното. Първо закъснях с 3 часа, второ изобщо по-добре да не беше идвало. Що? Що? Защото беше пълна заблуда от Тиндер, братле. Нищо общо с снимките. Шок, е? Беше огромна. Беше колкото то диск 15-та, 20-та, 30-та си стил отхода. Кожата да ти нямаш никакви критерии, бе. Няма и толкова ниски, братле. Беше огромна. И бях поръчал храна вкъщи и тя изяде всичко, нищо не ми остай. Умирно Вчера някакво земетресение, не да? знам. Десет под скалата на Рихтер, братле. И заспа накрая върху мене и, и не можах да се отлепя, разбираш ли. Чак сега сутринта успях да излезе, да 15-тата. И ми изтръпна, тук боли града рамо. Но заспал с кетчупа да. върху... С кетчупа върху градата ми, бе. Супер гадно. е бе, ти си поне си правила в тежка категория. Супер тежка, <сък> Ти измацките фаща с нула, бе. Ей, това доста го мисли. бе, Ох, чакай, с мен ме боли. Оставя ви за пет минути да ви оставя, вие веднага сте седнали. Кошер. Добре дошъл, в неделя. Златен шанс да наваксаш за всички пропуснати. Ете ти от мен. Да, да, да, да, да, да. И да, да разходиш да, пуш. бе, сте, бе? Ще оставите така след всичко, което ми стана тази вечер. Ебавате рис? За първата ми онлайн продажба. Гери, усещам, че има любов между нас. От сега ви казвам, няма повече пием в пластмаса. Само с тако. Hey, hey, hey, hey, hey.